بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء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 من أحسن قولاً ممن دعا إلى الله، ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين.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 صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان من الشيطان نَزْغُ فاستعذ بالله جميع <تصفيق> العشر